السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي متابعي قناة الشاطر عمرو النهاردة معنا مع فيديو مهم جدا بنتكلم فيه عن اسماء المال المال لأسماء مختلفة حسب التعامل بالمال ده النهاردة معنا 30 اسم من اسماء المال بنستخدمهم حسب الطريقة اللي بيدفع بها المال او للشخص اللي بيدفع ليه هذا المال اول اسم معنا من اسماء المال هو لما بندفع المال ده في المدرسة بيكون اسمه رسوم رقم اثنين في الزواج المال بيكون اسمه المهر. رقم تلاته في الطلاق بيكون المال اسمه نفقه. رقم اربعه لما ناخد المال ده من اي شخص بيكون اسمه دين. اما رقم خمسه لما بندفع المال ده للحكومه بيكون اسمه ضرائب. في المحكمه المال بيكون اسمه غرامه. بالنسبه للموظف الاعتيادي هو الموظف اللي شغال عادي جدا بيكون اسمه راتب. اما الموظف اللي بيكون على المعاش فالمال بالنسبة له بيكون اسمه معاش. بالنسبة للعمال المال بيكون اسمه اجور ولما بندفع المال للوسطاء بيكون اسمه عمولة. لما بيدفع المال مقابل خدمة مهنية بيكون اسمه اتعاب. ولما بنخصص المال لمشروع تجاري بيكون اسمه سيولة. ولما بناخد المال من البنك بيكون اسمه قرض. ولما بناخد المال من المستديم اضعاف مضاعفة بيكون اسمه ريبة. لما بنودع المال في البنك بيكون اسمه وديعة. لما بندفع المال لأهل القتيل بيكون اسمه دية ولما بيدفع المال في نهاية الخدمة بيكون اسمه مكافأة يعني بنقول عليه مكفأة نهاية الخدمة الخاطفين بيسموه فدية لما بيدفع مقابل خدمة بشكل غير قانوني بيكون اسمه رشوة لما بنعطي المال للفقراء والمساكين كواجب بيكون اسمه زكاة أما لما بنعطيه للفقراء والمساكين تطوع مننا بيكون اسمه صدقة. لما ندفع المال مقابل تأجير عقار بيكون اسمه ايجار ولما يدفع المال من قبل العظماء بيكون اسمه مكرمة او اكرامية ولما نصرف المال لتصفية الذنوب بيكون اسمه كفارة لما المال بيدفع كهدية في الاعياد بيكون اسمه عادية شخص متوفي يترك المال لذويه واهله بيكون اسمه ميراث لما بتأخذ اموال اليتيم بيكون المال هنا اسمه صح ولما بيدفع المال في مناسبة زي فرح او عرس بيكون اسمه نقوط بنقوله على نقطة لما يدفع المال كمساعدة لصديق او للعيلة بيكون اسمه هبة ولما بننفق المال في شراء اصول زي اراضي او عقارات بيكون المال هنا اسمه إيه استثمار ده كان الاسم رقم 30 للمال قدوم كويس وقول لنا لو انت تعرف اسماء اخرى للمال معنى انك قعدت دلوقتي في الفيديو لحد النهاية معنى ان الفيديو ده عاجبك فما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد الى اللقاء